بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ علیہ رسول کریم اماں بعد آبابِ گرامی ہمارا یہ مختصر القدوری کا آج ساتواں سبق ہے اور پچھلا چھٹا سبق ہم نے کتاب و باب الجماعت سے پڑھا تھا تو آج کا جو سبق ہے یہ مکتبہ بشرا کے صفحہ نمبر 86 سے اسی کتاب الجماعت کو ہم آگے چلائیں گے دیکھیں مثلا یہاں سے عبارت دیکھیے ف انقامت امراۃ اللاجمبر واج الِن و مشترکان فی صلاط واحد الفصدت ہو کہ بس اگر کھڑی ہو عورت مرد کے پہلو میں وہ اور وہ مرد اور عورت دونوں مشترک ہوں فی صلاطً واحد ایک نماز میں تو فاسد کر دے گی عورت مرد کی نماز کو فاسد کر دے گی عورت مرد کی نماز کو دیکھیں ذرا اگر کوئی عورت نماز میں آ کر مرد کے برابر نیت باندھ لے اور دونوں ایک نماز کی تحریمہ میں مشترک ہو تو ایسی صورت میں مرد کی نماز فاسد ہو جاتی ہے دیکھیں یہ اس مسئلے کو محاذات کا مسئلہ بھی کہتے ہیں تو اس لیے مرد کو ایسی جگہ نماز پڑھنی چاہیے جہاں اس کے ساتھ عورت نماز نہ پڑھ رہی ہو جی آگے دیکھیے و یقرح النساء حضور الجماعتی اور مکروح ہے عورتوں کے لیے جماعت میں حاضر ہونا عورتوں کے لیے جماعت میں حاضر ہونا مکروح ہے ولاباص تخر جلح الفجرالمغربی ولاشہ نہیں ہے کوئی حرد یہ کہ نکلے بوڑھیاں عورت فجر کی نماز میں فجر میں مغرب میں اور عائشہ میں انگ بھی حنیفہ تھا امام ابو حنیفہ علی رحمہ کے ندی و قعالہ ابو یوسف و محمد یجوزو فروج الوضیفی صاحب صلاحت اور امام ابو یوسف اور امام محمد فرماتے ہیں کہ جو بوڑھیاں ہیں وہ تمام نمازوں میں آ سکتی ہیں تمام نمازوں میں جا سکتی ہیں دیکھیں جوان عورتیں جن سے فتنے کا خطرہ ہے ان کا جماعت میں حاضر ہونا بھی ایک قسم کا فتنہ ہے اور فتنے کا اندیشہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں عورتیں جماعت میں حاضر ہوتی تھیں حضرت عمر نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع فرمایا عورتوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی شکایت کی تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ آپ و سلم اب جیسی حالت دیکھتے تو جیسے بنی اسرائیل کی عورتیں منع کی گئی تھی اسی طرح تم بھی منع کی جاتی تو یہ جواب دیا ہے تو اس لیے عورتوں کا جماعت میں حاضر ہونا شرط جائز نہیں ہے البتہ بوڑھیاں کیونکہ ان میں شاعت نہیں ہے لیکن فی زبان بہتر یہ کہ وہ بھی جماعت میں شامل نہ ہو اپنے گھروں میں نماز ہیں دیکھیے ذرا کیونکہ فساد کا زمانہ ہے اور اس میں مفتا بھی جو قول ہے یا علی الاطلاق عدم جواز کا ہے کہ مطلق عورت بوڑھی ہو یا جوان ہو وہ اب مسجد میں جماعت کے لیے نہیں آ سکتی آگے دیکھیے فرمائے کہ ولا وسلم طاہر خلف من بہی سلسلب طاہر و, و خلف المسحاظت ولی قاری خلف العمی ہی نا نماز پڑھے تاہر یعنی جو پاک ہے من بھی ہی سلسلبلی اس ایسے شخص کے پیچھے کہ جس کو سلسل بول کی بیماری ہے ولد طاہرہ اور نات طاہرہ مستحذہ کے پیچھے ولال قاری خلف العمی ہی اور نہ قاری امی کے پیچھے نماز پڑھے امی کہتے ان پڑھ کو یعنی قاری کا مطلب یہاں پڑھا ہوا ہے اور ورمائے کے وللم سی ولمت سی خلفل اوریان اور کپڑے پہننے والا ننگے کے پیچھے نماز نہ پڑھے یعنی اس میں کیونکہ پاک کی اور طاہرہ کی اور قاری کی اور مختصی کی حالت قوی ہے تو قوی کو ادنا کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے ایک یاد رکھیے اس وجہ سے یہاں جو حالتیں ذکر کی گئی ہیں مسائل ذکر کیے گئے ہیں اس میں قوی حالت ہے قوی کا ادنا کے پیچھے ضائف کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے اور آگے فرمایا کہ جائز ہے کہ امامت کرائے تیمم کرنے والا وضو کرنے والوں کو اور اپنے موضوع پر مسا کرنے والا اپنے پاؤں کو دھونے والوں کو یعنی جو شخص تیمم کر رہا ہے تو تیمم کرنے والا آآ آآ یہ امامت کرا سکتا ہے ایسے شخصوں کو کہ جنہوں نے وضو کیا ہوا ہے اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جس شخص نے موضوع پر مسا کیا ہوا ہے تو وہ بھی امامت کرا سکتا ہے ایسے شخصوں کو کہ جنہوں نے اپنے پاؤں کو دھویا ہوا ہے دیکھیے اس لیے کہ جو موزے ہیں وہ موضے حدث کو پاؤں میں داخل ہونے نہیں دیتے اور موضوع پر جو اثر ہوا ہے مسے کے ساتھ وہ ختم ہو چکا ہے تو اس لیے غاسل اور ماس الخفین یہ دونوں ایک قسم کے برابر ہو چکے ہیں تو اس وجہ سے ان کی امامت بھی شرم جائز ہے آگے فرمائے کہ وہ یسل القائم خلف القائد و یوسلِ قائم کہ جو شخص قائم کھڑا ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے کھڑے ہونے والا کس کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھانے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے اور آگے کہ ولا یوسل یرقا ہو اور نہ نماز پڑھے وہ کہ جو رکو اور سجدہ کرنے والا خلف الم اشارہ کرنے والے کے پیچھے ولا یوسل المف تاری رو خلف المتنفیلی اور نہ فرض پڑھنے والا نماز پڑھے نفل پڑھنے والے کی پیچھے ولا ملا یوسلی فردن خلف میں یوسلی فرزن آخر اور نہ ایک فرض پڑھنے والا نماز پڑھے ایک دوسرا فرض پڑھنے والے کے پیچھے دیکھیے ہاں البتہ جو شخص رقوع اور سدے پر قادر نہیں ہے وہ امامت نہیں کرا سکتا اور صحیح جو رقوع اور سدے پر قادر ہے وہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا اس کی نماز نہیں ہوگی اور اسی طریقے سے جو فرض پڑھنے والا ہے وہ نفل پڑھنے والے کی پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا جیسے ہم نے پیچھے کہا ہے کہ بھی جو ادنا ہے ادنا کی امامت جب ہو تو پیچھے قوی کی نماز درست نہیں ہوگی یعنی قوی ادنا کی امامت میں نماز نہیں پڑھ سکتا تو زہر بات ہے کہ فرض نفل سے قوی ہے تو فرض والا نفل کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا اور اسی طرح مقتدی اور فرض کی نیت باندی ہوئی ہے ہو اور امام اور فرض کی نیت باندی ہوئی ہے ہو تو یہ بھی نہیں ہے وہ وَلَا وَلَا خلف فرض آخر کہ بھئی امام نے اور فرض کی نیت باندی ہوئی ہے ہو اور اس نے اور فرض کی نیت باندی ہوئی ہے ہو تو یہ بھی جائز نہیں ہے اس سے بھی نماز نہیں ہوگی جی آگے دیکھیے ذرا اس میں اور یوسلی المتنفل خلف المت متا مستارف کے دیکھے نماز پڑھ سکتا ہے نفل پڑھنے والا فرض پڑھنے والے کے پیچھے ہاں البتہ جو نفل پڑھنے والا ہے کیونکہ نفل ادن ہے فرض سے تو وہ فرض پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے آگے فرمائے گئے من اقتدا بھی امام جس شخص نے اقتدا کی کسی امام کی ثم عالم انّح و اعلیٰغیر طاہرین اور پھر اس کو نماز کی ادائیگی کے بعد پتہ چلا کہ بھئی یہ امام تو بغیر وضو کے نماز پڑھا رہا تھا عادت سلاد تو یہ شخص اپنی نماز کا خود اعادہ کرے گا باقیوں کا نہیں بس یہی جاگریسی جا کو علم ہے اور اگر اس نے دوسروں کو بتا دیا کہ بھئی اس امام کی جو وضو نہیں تھا اور اس امام کو بھی پتہ چل گیا تب تو سب اعادہ کریں گے لیکن اگر صرف اسی کو علم تھا باقی کو علم نہیں تھا تو اب اس صورت میں صرف یہی شخص اپنی نماز کا اعادہ کرے گا آگے اسی کے ساتھ فرمائے کہ و یکہمسا بسو بھی او بسد ہی ولا یقل اللہ اللہ یمکن وال مرتن واحد ولا ولافر بیاہ ولاسب <يُشَبِّك> دیکھیے اور مکرو ہے نماز پڑھنے والے کے لیے کہ کھیلے اپنے کپڑوں کے ساتھ یا اپنے جسم کے ساتھ نماز کے اندر اپنے کپڑوں کے ساتھ کھیلنا اپنے جسم کے ساتھ کھیلنا یہ مغروب ہے اور اسی طرح کنکریوں کو الٹ پلٹ نہ کرے یعنی اگر زمین پر نماز پڑ رہا ہے پتھریلی زمین ہے تو وہاں سجدے میں جا کر کنکریوں کو الٹ پلٹ نہ کرے اللہ مگر یہ کہ ناممکن ہو سجدہ کرنا اس پر تو برابر کر دے ایک مرتبہ اس کو بس ایک مرتبہ اس کو برابر کر دے باقی زیادہ ان کے ساتھ کھیلنا جائز نہیں ہے اور آگے فرمائے کہ نا چٹخارے اپنی انگلیوں کو ولا یوفر ٹیو کا معنی ہے چٹخارنا یہ پٹاخے جسے انگلیوں کے ساتھ نکالتے ہیں ولا یوسف بھی یوسف بھی کہتے ہیں ایک انگلیوں کو دوسری انگلیوں میں ڈالنا تشبیح کہتے ہیں اس کو یہ بھی نماز کی حالت میں شرن جائز نہیں ہے اور دیکھیں آگے کہا گیا ولا یتخصارو اور نہ اپنے کوکھ پر کولہے پر ہاتھ رکھے ولا یس ولا یس دولو اور نہ صدل کرے اپنے کپڑے کا صدل کہتے ہیں ولا یس دلو سو بہو صدل کہتے ہیں, اپنے کپڑے کو لٹکانا نماز میں سر کے اوپر ڈال دینا دونوں جانبوں سے کپڑا لٹکا ہوا ہو فرمایا کہ یہ نہ کرے اور فرمایا کہ اور نہ سمیٹے اس کو ولا یکفو کا معنی ہے سمیٹنا یعنی نماز کے اندر سارے کپڑوں کو سمیٹ لے یہ سمیٹنا بھی جائز نہیں ہے ولا یا قسم رہو اور نہ اپنے بالوں کو گوندے نماز میں اپنے بالوں کو نہ گوندے ولا یلطفی تو یمیناً اور نہ دیکھے دائیں بائیں نماز میں ادھر ادھر دیکھنا بھی شرم جائز نہیں ہے آگے فرمائے کہ ولا یوقی کل ولا یوقی کا بھی اور فرمائے کہ نہ بیٹھے کتے کے بیٹھنے کی طرح تشاد میں جیسے بیٹھتے ہیں پیچھے دونوں پاؤں کھڑے کر کے اس طریقے سے نہ بیٹھے اور نہ سلام کا جواب دینا اپنی زبان کے ساتھ اور نہ اپنے ہاتھ کے ساتھ یعنی کوئی شخص اگر اس کو سلام کرتا ہے تو یہ سلام کا جواب نہ اپنی زبان کے ساتھ دے اور نہ اپنے ہاتھ کے ساتھ دے اور آگے فرمائیں کہ ولایت رب باؤ میں نوجرین اور نہ چوکڑی لگا کر بیٹھے جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں اور پالتی مار کر بیٹھنا یا عام طور پر چوکڑی کہتے ہیں چوکڑی لگا کر نہ بیٹھے اللہ بجن ہاں کوئی عذر ہو کہ تشاہد پر ویسے نہ بیٹھ سکتا ہو کوئی زخم ہو یا گھٹنوں کا مسئلہ ہو تو اب اس صورت میں اگر چوکڑی لگا کر بیٹھتا ہے تو شرم اس کی گنجائش ہے اور نماز میں نہ کھائے اور نہ پیئے یہ جائز نہیں ہے اور فرمایا کہ بھئی آگے ف ان سبق ان صرف و بنا اور اگر حدث پیش آئے اس کو نماز میں تو یہ پھر جائے اور وضو کرے اور واپس آ کر اپنی نماز پر بنا کرے فعلم یقن امام پس اگر وہ امام نہیں ہے یعنی اگر مقتدی ہے حدث پیش آ گیا تو فوراً پیچھے چلا جائے اور آ وضو کر کے آ کر اپنی اسی نماز پر بنا کرے یہ جتنی رہ گئی ہیں باقی ان کو کھڑے ہو کر مصبوق کی حالت میں ان کو دوبارہ دہرائے گا آگے فرمائے کہ فمکان اماماً اگر یہ امام ہے یعنی جس کو حدث لائق ہو گیا یہ امام تھا استخلافہ اس کو چاہیے کہ خلیفہ بناے و توجہ پھر یہ وضو کرے وہ بنا اعلیٰ صلاحی پھر آکر اپنی نماز پر بنا کرے معلم یا تکلم جب تک انہوں نے مختدی ہو یا امام ہو کسی سے کلام نہیں کیا اور فرمایا کہ جب تک انہوں نے کسی سے کلام نہیں کیا ول و افضل لیکن نئے سرے سے پڑھنا یہ افضل ہے ول افضل نئے سرے سے یعنی حدث لائق ہو جائے وضو کرنے کے لیے جائے اور آ کر نئے سرے سے نماز پڑھنا یہ اس کے امام کے لیے بھی اور مقتدی کے لیے بھی یہ افضل ہے و ان نامہ اگے مسئلہ بیان فرمائے کہ اگر کوئی شخص ہو جائے فاہ طلامہ بس اس کو احتلام ہو جائے یا مجنون ہو جائے یا اس پر بیہوشی طاری ہو جائے یا وہ قہقہ مارے نماز کے اندر تو اب وضو بھی نئے سرے سے کرے گا اور نماز بھی نئے سرے سے پڑھے گا یعنی یہ ساری صورتیں نماز کے اندر ہے ان نامہ فحتلامہ نماز میں سو گیا اور احتلام ہو گیا نماز میں مجرون تاری ہو گیا نماز میں بیہوشی تاری ہوگی یا نماز کے اندر قہقہ لگایا تو یہ نئے سرے سے وضو بھی کرے گا اور نماز بھی پڑھے گا آگے فرمائے کہ وہ ان تکلّلم فیصلاتی ساحین او آمدن بطل اور اگر کسی شخص نے اپنی نماز میں جان بوجھ کر یا بھول کر سائن کا منع بھول کر ہے کلام کی ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی یعنی نماز کے اندر بولنا شرن جائز نہیں ہے اگر کسی نے جان بوجھ کر بولا یا بھول کر بولا دونوں صورتوں میں فرمائے کہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور آگے فرمائے کہ وہ ان سبق الحدس و بادما قدر قدرت شاہد وسلمہ اور اگر کسی کو حدث پیش آیا تشاود کی مقدار بیٹھنے کے بعد تو یہ شخص وضو کر کے آئے اور پھر آ کر سلام پھیر لے اور اگر جان بوجھ کر وہ ان تام مدلحدث اور اگر جان بوجھ کر اس نے حدث کیا فی حل حالت اس حالت کے اندر یعنی تشہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد تو یا اوتکلمہ یہ جان بوجھ کر اس نے کلام کر لیا او عمل یو نافِ سلاد یا کوئی ایسا کام کیا جو نماز کے منافی ہے تم مس ہو رو تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی مکمل ہو جائے گی دیکھیں اگر تشاود کی مقدار بیٹھنے میں اور وضو ٹوٹ گیا ہے تو یہ اب سلام پھیرنا اس کے لیے واجب تھا اب یہ سلام پھیر کر نماز سے خارج ہوگا لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر وضو توڑا یا جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کیا جو نماز کے منافی ہے کلام کیا تو اس صورت کے اندر اس کی اپنی نماز سے خارج ہو جائے گا اس کی نماز مکمل ہو جائے گی آگے فرمائے کہ وہ ان رعالمتم المافی صلاح ہی اور اگر دیکھا تیمم کرنے والے نے پانی کو اپنی نماز میں بطل صلاح تو اب اس کی نماز باطل ہو جائے گی کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اصل کے ہوتے ہوئے خلیفہ جائز نہیں ہے کیونکہ جب پانی موجود ہے پانی آگیا ہے اور اس پر قدرت بھی ہے تو اب جو تیمم کیا ہوا ہوگا وہ تو درست نہیں ہوگا اس وجہ سے بھی کیونکہ نواقع تیمم میں ہم نے ایک ایک یہ بھی وجہ بیان کی تھی کہ جہاں تیمم باقی وجہ سے ٹوٹتا ہے وہاں ایک وجہ یہ تھی کہ اگر پانی کو دیکھ لے اور پانی کے استعمال کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہو تو اس صورت میں نماز باطل وز ٹوٹ جائے گا جب وز ٹوٹ گیا تو نماز بھی باطل ہو جائے گی آگے فرمائے کہ وہ ان راہ بادہ قدرت قدرت تشاہودی اور اگر تیمم کرنے والے نے پانی کو دیکھا بعد تشاہد کی مقدار بیٹھنے کے تشاہد کی مقدار قاعدہ کرنے کے بعد دیکھا او اوکان ماسن یا وہ تھا مسا کرنے والا بس گزر گئی اس کے مسے کی مدت یعنی موزے پر مسا کرنے والا تھا اور تشاہد کی مقدار بیٹھنے کے بعد اس کی مسئں کی مدت گزر گئی یا خالہ خفیہ بہ عامل کثیرن یا اس کا جو موزے پہنے ہوئے تھے تشاود کی مقدار بیٹھنے کے بعد عمل کلیل سے اس کے موزے اتر گئے یا کان امی یا وہ امی تھا بس اس نے تشاد کی مقدار بیٹھنے کے بعد فتح اللہ پھر اس نے سورت کو جان لیا یا وہ ننگا تھا فسا فواج صوبن پھر اس نے تشاد کی مقدار بیٹھنے کے بعد کپڑا پا لیا اور یا فرمائے کہ وہ مؤمن مؤمن ان وہ اشارہ کرنے والا تھا بس وہ قادر ہوگی عال رقو اِو وسجود اور سجدے پر او تذکرہ ان او تو ان عالیہ قبل یا وہ صحب ترتیب شخص تھا اور اس کو اس سے پہلے ایک نماز اس کی رہتی تھی وہ نماز اس کو یاد آ گئی کیونکہ صہب ترتیب کا حکم یہ ہے کہ بھئی پچھلی نماز کو پہلے ادا کرے اس کے بعد اس نماز کو ادا کرے یعنی صہب ترتیب اسے کہتے ہیں کہ جس کی پانچ سے کم نمازیں قضا ہوئی ہوں ساری زندگی میں تو اب وہ اس کو پہلے ادا کرے گا اور پھر دوبارہ ان کو پھر آگے ادا نماز کو ادا کرے گا آگے فرمائے کہ او احد الامام القاری یا حدث لائق ہوا قاری امام کو فستا خلفہ پھر اس نے خلیفہ بنا لیا کس کو تشود کی مقدار بیٹھنے کے بعد امی کو خلیفہ بنا لیا یا طلوع ہو گیا سورج فی صلاط الفجر فجر کی نماز میں او داخلہ وقت العصر فی جمع آتی یا داخل ہو گیا عصر کا وقت تشود کی مقدار بیٹھنے کے بعد جمعے میں عصر کا وقت جمعے میں یعنی جمعے کی نماز لمبی ہو گئی اور پھر عصر کا وقت داخل ہو گیا اوکانہ ماسیہ نعلیٰ جبی رہتی یا یہ مسا کرنے والا تھا پٹی پر فساقت اعلیٰ بر ان پھر پٹی تشاد کی مقدار بیٹھنے کے بعد گر پڑی صحیح زخم صحیح ہو کر اعلیٰ ان کا معنی ہے زخم صحیح ہو کر یا فرمایا کہ اوکانت مستحاد ان سب کا حکم آخر میں بیان کریں گے یا عورت مستحاظہ تھی پس وہ عورت درست ہو گئی تشود کی مقدار بیٹھنے کے بعد تو ان کا حکم کیا ہے ان کے ان تمام مسائل کا حکم ایک ہی ہے اور ان کے حکم میں امام ابو حنیفہ علی رحمہ اور سیون کے اختلاف ہے بطلت صلاطم فی قولی اب حنیفہ تھا امام ابو حنیفہ علی رحمہ کے ندی ان کی نماز باطل ہو جائے گی وقال ابو یوسف و تم تمد سلاطم فی حادمسائل امام ابو یوسف اور امام محمد علی رحمہ فرماتے ہیں کہ ان تمام مسائل میں ان کی نماز مکمل ہو جائے گی دیکھیں یہاں جو ہم نے بارہ مسئلے بیان کیے ہیں ان کو مسائل اسنا عشرہ بھی کہتے ہیں اور ان کا حکم آخر میں بیان کیا ہے اور ان کے حکم میں امام ابو حنیفہ علی رحمہ اور امام ابو یوسف اور امام محمد کا اختلاف ذکر کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے ہاں ان کی نماز باطل ہو جائے گی ان کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی اور امام ابو یوسف اور امام محمد کے ہاں ان تمام مسائل میں ان کی نماز مکمل ہو جائے گی لیکن ان بارہ مسائل میں جو فتوہ ہے وہ امام ابو حلیفہ علی رحمہ کے قول پر ہے کہ ان حضرات کی تشاد کی مقدار میں یہ صورتیں پیش آنے سے ان کی نماز باطل ہو جائے گی اور ان کو اپنی نماز دوبارہ دہرانی پڑے گی جی آگے دیکھیے ذرا در... اب فرمائے کہ اس کے بعد اگلا باب ہے باب قضاء الفوائد یہ باب ہے فوت شدہ نمازوں کے قضاء کے بیان میں یہ باب ہے فوت شدہ نمازوں کی قضا کے بیان میں دیکھیے ذرا جو معمور بھی ہے جس کا حکم دیا گیا ہے وہ تین قسم کی ہیں ایک ادا اور ایک اعادہ اور ایک قضا ایک ادا اور ایک اعادہ اور ایک قضا یہ تین چیزیں ہیں یعنی صحب کتاب نے ادا نماز کے احکام سے فراغت کے بعد قضاء کو بیان کیا کیونکہ قضاء جو ہے یہ ادا کی فرا ہے کضا جو ہے یہ ادا کی ہے اس وجہ سے پہلے ادا کو ذکر کیا تھا اب ادا کے بعد یہاں سے قضاء کا ذکر کر رہے ہیں ذرا دیکھیے وہ منفاتت ہو سلاۃم قذا ارادہ کرا وقدم ہلا سلاط الوقتی اللہ عافہ فوت سلاط الوقتی فیقم الصلاۃوقتی و عبارت دیکھ لیں ذرا کما و جبت فل اسمسن صلان فیصقی فیح ذرا دیکھیں اس کو اور جس شخص کی نماز فوت ہو جائے تو وہ اس کو قضا کرے ادا ادا کر جب اس کو یاد آئے وقدم اعلیٰ صلاطل وقتی اور مقدم کرے اس کو وہ وقتی نماز پر یہ صحیح ترتیب کے لیے ہے جس کا میں نے کہا کہ جس کی پانچ سے کم نمازیں قضا ہو گئی پہلے کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی تھی اب اگر پانچ سے کم نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو یہ پہلے اپنی قضا شدہ نماز کو یاد کرے گا جب یاد آئے گی لیکن اس قضا کو وقتی نماز پر مقدم کرے گا اللہ آئیں خواف و فوتہ سلات مگر یہ کہ وقتی نماز کے فوت ہونے کا خوف ہو تو پس مقدم کرے اس وقت وقتی نماز کو فوت شدہ پر اور پھر قضا کرے اس کی یعنی اگر اس کو وقتی نماز کے فوت ہونے کا کیا ہو خوف ہو تو پھر ان کی ترتیب ثابت ہو جائے گی اگر اس کو یہ خوف ہے کہ میری وقتی نماز فوت ہو جائے گی تو وقتی نماز کو فوت شدہ پر مقدم کرے اور پھر فوت شدہ کو پڑھے جس کی فوت شدہ نمازیں یعنی کتنی ہیں آگے فرمائے کہ اگر چند نمازیں اس کی فوت ہو گئی ہیں تو ترتیب سے ان کو قضا کرے گا جیسا کہ واجب ہوئی تھی اصل میں مگر یہ کہ وہ زیادہ ہو جائیں فوت شدہ نمازیں پانچ نمازوں پر تو اس صورت میں وہ یشک و تو ترتیب وفی ہا ترتیب جو ہوگی وہ ساقت ہو جائے گی اگر پانچ سے زیادہ نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو ترتیب کیا ہوگی ساقت ہوگی اب پہلے وقتی پڑھے یا فوت شدہ پڑھے اس میں کوئی ضروری نہیں ہے آگے دیکھیے ذرا باب الاوقات التی تقر و فی حفی یہ باب ہے ان اوقات کے بیان میں کہ جن میں نماز پڑھنا مکرو ہے یہ باب ہے ان اوقات کے بیان میں کہ جن میں نماز پڑھنا مکرو ہے ذرا اس باب کو شروع کرنے سے پہلے مختصراً ذرا سمجھ لیجئے دو وقت ہیں ایک وقت ایسے ہیں کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی نماز پڑھنا شرن جائز نہیں ہے نہ نفل نہ فرض نہ قضا نہ نماز جنازہ کوئی بھی جائز نہیں اور ایک وقت وہ ہے کہ جس میں صرف نوافل جائز نہیں ہے باقی نماز جائز قضا نماز پڑھ سکتے ہیں دیکھیں جو وقت جس میں کوئی نماز جائز نہیں حتی کہ سجدہ تلاوت بھی جس میں جائز نہیں ہے وہ تین اوقات ہیں طلوع شمس غروب شمس اور زیوال شمس سورج کے نکلتے وقت سورج کے سر پر ہوتے وقت زیوال کے وقت اور ایک شوریہ کے غروب ہوتے وقت ان تین اوقات میں کوئی نماز جائز نہیں نماز جنازہ بھی جائز نہیں شد تلاوت بھی جائز نہیں اور دو وقت عاصر سے لے کر مغرب تک عاصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب غروب آفتاب تک اور فجر کی نماز سے لے کر طلوع شمس تک یہ مقروع اوقات ہیں نوافل کے لیے کہ ان اوقات میں آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے باقی ان اوقات میں نماز جنازہ بھی پڑھی جا سکتی ہے صد تلاوت بھی کیا جا سکتا ہے اور قدا نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں جی دیکھیے ولا یجوز الصلاحت و عین د طلوع شمس ہی ولا ہا اور نہیں جائز نماز پڑھنا طلوع شمس کے وقت اور نہ غروب شمس کے وقت اللہ آسرا یوم ہی مگر اس دن کی اثر پڑی جا سکتی یعنی سورج اگر غروب ہونے کو ہے تو اس دن کی اثر اس کے لیے پڑھنا جائز ہے والندہ قیام ہا فر رہی اور نہ ہی نماز پڑھنا جائز آئندہ قیام پھر رہی زوال کے وقت اس کا معنی کریں گے زوال کے وقت جب سور سر پہ قائم ہو اور نہ نماز پڑھے جنازہ پر اور نہ سجدہ تلاوت کرے ان اوقات کے اندر اور مقروع ہے یہ کہ اینت نف الب صلاط الفجر حتٰ تتل واش شمسو کہ نفل پڑھے فجر کی نماز کے بعد حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے و العصر حتیٰ تغروب شمسو اور مکرو ہے عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا حتیٰ کہ غروب ہو جائے سورج و لابا صای وسلی فی حاض الوق الفوائد اور کوئی حرج نہیں ہے کہ نماز پڑھے ان دو وقتوں کے اندر فوت شدہ نماز قضاء نمازیں قدا نمازیں پڑھ سکتا ہے فجر کی نماز کے بعد اور عاصر کی نماز کے بعد قضا نمازیں اگر پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے اور اسی کے ساتھ فرمائے کہ وہ یقر و نف والا اور مکرو ہے یہ کہ نفل پڑھے فجر کے طلوع ہونے کے بعد فجر کے طلوع ہونے کے بعد فکثر من رکاتی رکاتی فجر کی دو رکاتوں سے زیادہ فجر کے طلوع ہونے کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں ہے یہاں فجر کے دو نفل سے مراد جو فجر کی دو سنتے ہیں صرف وہی دو سنتے پڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ نہیں پڑھ سک یعنی جب فجر کا وقت شروع ہوا ہے تو اب نوافل جائز نہیں ہے ہاں البتہ جو فجر کی دو سنتے ہیں وہی دو سنتے پڑ سکتا ہے اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتا ولاحیت نفل وقبل المغرب اور اسی طریقے سے عصر کا جب وقت داخل ہو جائے تو عصر کی جو پہلی سنتے ہیں اور عصر کے فرض ہیں وہ پڑھ سکتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور نفل وغیرہ اگر مغرب کے بعد مغرب سے پہلے اور عصر کے بعد پڑھنا چاہے تو اس کے لیے یہ نوافل پڑھنا جائز نہیں ہے دیکھیں عام طور پر کئی ساتھی ایسے دیکھے ہیں جو مسجد نبوی میں اللہ رب العزت ان کو حاضری کا شرف دیتے ہیں اور مسجد نبوی میں جا کر وہ ریاض الجنہ جو جنت کا ٹکڑا ہے وہاں عصر کے بعد ان کو کبھی کسی کو جانے کا موقع ہو جاتا ہے تو وہ عصر کے بعد وہاں نوافل شروع کر دیتے ہیں تو دیکھیں وہاں عصر کے بعد بھی نوافل پڑھنا جائز نہیں ہے خواہ مسجد نبوی ہو یا کسی جگہ بھی ہو تو عصر کے بعد نوافل پڑھنا جائز نہیں ہے دیکھیں یہ دو وقت بیان کیے گئے میں نے جیسے پہلے تفصیل کے ساتھ آپ اوباب کے سامنے بیان کیا کہ ایک وقت وہ ہے کہ جس میں بالکل کوئی نماز جائز نہیں ہے اور ایک وقت وہ ہے کہ جس میں صرف نفل نماز جائز نہیں ہے اور باقی نمازیں یعنی قضا نمازیں اگر پڑھنا چاہیں تو اس میں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق آفرمائے فرمائے انشاء اللہ تعالیٰ اگلا سبق ہم باب النوافل سے پڑھیں گے جزاک